Tři uplynulé dekády armády České republiky pohledem bývalých náčelníků generálního štábu. To je kniha pod titulem devět generálů, která vyšla k příležitosti 30. výročí vzniku armády České republiky. Ministrině obrany je slavnostně pokřtila společně s jejím autorem Pavlem Barochem. Je to unikátní soubor rozhovoru devíti náčelníků generálního štábu od roku 1993 vlastně do současnosti a je to jejich vlastně pohled na to jejich období, v kterém oni vlastně vykonávali svoji funkci. Na autenticitě knize přidávají fotografie Jana Schejbala. Jsou tam osobní příběhy těch lidí, což je vždycky hrozně důležité, protože... Ti muži nebyli pouze vojáky, ale měli nějaké osobní příběhy a ne vždycky prostě vedli armádu pod rezortem Ministerstva obrany. V ideální době byly, byly to i vlastně lidé, kteří se museli nějakým způsobem směřovat třeba se škrty, o kterých rozhodli politici. A jsem moc ráda za to, že dneska jich více než polovina přišla. Když si přečtete celou tu knihu, a názory jednotlivých náčelníků, kteří sloužili v různých dobách za různých podmínek a snažili se armádu posunout zase kousek dál, takže to dává celkem takový jako zajímavý, zajímavý obraz. Tak určitě to byl dobrý nápad a chci poděkovat všem autorům a všem, který se podílejí na tvorbě této knihy, proto je to takové klidné ohlednutí. Do Armádního muzea na Žižkově dorazili například Pavel Števka, Josef Bečvář nebo Petr Pavel. Když jsem... Na jaře mluvil s panem generálem Pavlem, tak ještě nebyl vůbec jasný, že to bude prezident a pak se ukázalo, že to, že to bude nový prezident České republiky. A s ním to povídání bylo strašně zajímavé, protože jsem měl pocit, že on už, jako, on už jako nemluví jako, jako generál a už mluví víc jako státník. knize nechybí ani úplně první náčelník generálního štábu armády České republiky Karel Pezl. V době, kdy obsáhlý rozhovor pro knihu poskytl mu bylo 94 let, Krtu v armádním muzeu se bohužel nedožil.